«Ми відчуваємо в останні тижні істотне загострення воєнної ситуації на Бахмутському фронті, на її північному і південному флангах. Жодного послаблення немає. Більше того, ворог знову почав атакувати великими групами людей, не шкодуючи людей» ее, чого рішення не було, бо десь місяць перед тим Ворох перейшов до тактики мових груп. Коли він під під артилерійським прикриттям мінометним під підходив під наші спостерки, намагався заскакувати в окопи, атакувати. Зараз ми знову бачимо величні маси противника, які атакують у цьому напрямку. Задіяно броньована техніка, багато артилерії, ну, він і так тут Бахмутський фронт ніколи спокійний не був, але зараз маємо таке істотне загострення ситуації на фронті. Ну, але все ж ми фронт тримаємо міцно, ворог атакує знову в лоб, безгуздо, втрачає дуже багато живої сили. Ось, так що фронт тримається і тут перемелюється дуже багато ворога. І чим більше його тут перемелиться, тим менше буде в нього шансів на якісь більш е обдумані наступальні операції в Україні. Uh -huh. думку. А, а, скажите, пожалуйста, а, вот э, тут э, аналитики а э, из фонда РосСидяще. А вони підрахували, що у ПВК «Вагнер» з 50 тисяч завербованих, ув'язнених у російських колоніях на війну, на війну в Україні, що їх нібито з 50 тисяч, залишилось 10 тисяч. Кажуть, що всі інші або вбиті, або трьохсот, або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися а, в полон, каже от, голова цього благодійного фонду. Ви спостерігаєте зміну а, контингенту того, який зараз намагається наступати? Чи менше стало вагнерівців? На нашій ділянці фронту наступають вагнерівці. Е, причому мають якийсь, я ще раз кажу, божевільний наказ йти вперед, незважаючи на обстановку. Е, рухаються по прямій місцевості, е, яка повністю прострілюється. У нас декілька розрахунків важких кулеметів, гранатометів знищують їх далеко до, до наших підходів. Виявляємо коптером десь, десь кілометр за два, за два з половиною, і вже за два кілометри ми можемо їх накривати нашим автоматичним гранатометом. МК-19, і так само ми, значить, ми працюємо з важкими кулеметами. Тобто бачимо, що тут, тут і далі є вагнерівці, їх є багато, і вони мають якісь дуже самовбивчі накази, йти вперед, не зважаючи ні на що. Зранку до вечора тривають штурмові дії, цілу добу триває робота ворожої е, артилерії, і дуже часто, дуже часто прилітає ворожа авіація. Угу. А щодо власне ворожої артилерії. Напередодні Головне управління розвідки воно опублікувало перехоплення а, розмови російських а, а, солдатів, в яких вони говорять про те, що по багатьох фронтах, ну вони кажуть навіть там по, по всіх фронтах, в них пішов наказ про економію снарядів. Ви спостерігаєте цю економію? Чи стало їх менше? Можливо, якогось класу снарядів стали менше використовувати? Інтенсивність артилерійського вогню, очевидно, менша ніж була на початку літа минулого року, коли ворог нон-стоп валив з усіх видів артилерії, і касетки прилітали, і міномети, і танки, але все одно ворог має поки що на Бахмутському фронті перевагу кількісну в артилерії. На відміну від нас у, нас, у нас є якісні переваги, тобто наша, наша арта стріляє точніше, але ворог тут не шкодує і міномети, зараз вони підтягнули танчики, тобто працюють, працюють активно. Uh -huh. Не можна сказати, і це одно поки що зберігається перевага, поки що на жаль паритету немає. принаймні, на цій гілянці фронту а, враховуючи ту ситуацію з Солодаром, яка склалася. А чи змінилося щось для бахмута в кількісному в плані обстрілів, в плані знаєте заходу з різних флангів і так далі? Ну, противник підтягується ближче до, до Бахмута, але ми контролюємо ключ, ключові траси постачання. Е -е -е Є декілька доріг на Бахмут, якими ми спокійно проїжджаємо. Десь якісь частини маршрутів зараз перебувають під, під вогневим контролем противника. Так само, як і, так само, як і солдар перебуває під нашим вогневим контролем. Те, що туди вороги зайшли, це не значить, що вони себе там спокійно почувають. Наша артилерія е, теж добряча, не дає, не дає жити ворогу на тому напрямку. Так ворог намагається і далі якби обійти Бахмут з півдня, перерізати трасу Константинівка. Бахмут і намагається перерізати трасу, яка йшла від Слов'янська на Сіверськ, Ось. але десь шляхом лобових атак з величезними втратами ворогу дається трошки просунутися, але фронт Бахмутський тримається міцно і з такими темпами в них армії не вистачить, щоб... Просуватися, тому що їхнє просила дуже мінімальне. А скажіть, а чи спостерігаєте? От ви з приводу тих вагнерівців, які зайшли в Солодар? Пишуть військовослужбовці, що от, нібито вагнерівці, які зайшли в Солидар, вони без підтримки артилерії, і фактично зараз наша армія от, триває, тримає Солодар під вогневим контролем, і відповідно вони знаходяться в такому вогневому мішку. Ви можете щось про це? Сказати Останніми днями противник підтягнув артилерію, так якщо спочатку вони захоплювали піхотними штурмовими групами. Зараз ми вже бачимо посилення роботи ворожої мінометки, достатньо інтенсивна броньована ворожа техніка, танчики. Тобто зараз ворог підтягує туди артилерію, але правда є те, що так, місто прострілюється українською армією. І мінометка наша працює. І ми тільки помічаємо десь рух ворога. Вони зараз рухаються такими великими масами по 15 людей, по 20. Зразу намагаємося їх накривати, щоб вони не могли підійти до наших передових позицій.